Ходить конеченьку Попід гречкою З вами козаченьку Єзо дитко Ой постій же коню Йо-йосей дла... Поїдьте його нажеву, дотиз до рога, молода єчена, до чорного.